من اجله فنطلب من الله أن يبارك لنا في كل في كل ما نحن يعني نعمه على فعله والتقدم به في هذا السبيل وفي هذا الشهر لكي اكون مختصرا واترك المجال للدكاتره الذين الحقيقه انني اقدرهم كثيرا وليسوا يعني هم محتاجين الى شهادة بل المجتمع انهم معروفون بما يقومون به من من نضال سواء في مؤسساتهم أو أو في الخدمات الاجتماعية التي هي بالحقيقة نحن يعني نحزن لحالها وما وصلنا إليه في هذا الشهر فلا سياسة يمكن يمكن أن نطمئن إليها ولا يعني مؤسسات تاعدة يعني أصابها ما أصابها والحمد لله على كل حال المهم أن المدخل كان أهداف السبعة عشر اللي سمعت عليها من الأول سستة المتحدة وتمت الاتفاقيات وكعدة وحل المراير ونصبت لهذا الشأن وهذا مجال واسع إلى آخره اللي هو اللي هو أعطاء؟ أعطاء هذا القانون الاطار ناصر سعود وسعيد وهو بمثابه ميثاق وطني للبيئه والتنميه المستدامه هذا القانون الاطار هذا هو في الباب الثالث التنميه المستدامه المادة سعود ماذا يقول يراد بالتنميه المستدامه في هذا القانون الاطار مقاربه للتنميه مقاربه للتنميه ترتكز على عدم الفصل بين الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه للانشطه التنمويه والتي تهدف الى الاستجابه لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الاجيال المقبله دون المساس ونحن نتاسف لما اذا من خلال مفهوم هذا النص المقتضب نرى باننا بعيدين لان من المطلوب بتفعيل مضى هم الفاعلين السياسيين ولكن عندما ننظر نرى ماذا لا يبرد القلب ولا يدرج القلب ولا حول ولا قوه الا بالله ولكن لا يجب ان نرفع ايدينا ونترك المركب يسير هذا اذا حاولنا فكرنا في في ماذا؟ فكرنا في مشاركه بسيطه في هذا المجال و زاد طموحنا أكثر لما اتصلنا بجمعية منارة القصر الكبير التي أكملت جانبا من النقص الذي الذي كان في جمعيتنا وتولدت فكرة ماذا؟ فكرة منتدى إقليمي للمناخ لكي لكي يعني يكون لنا ظهور لهذا الاقليم في هذا المجال لان اللي هو سبق له مثلا سمع او شاف او حضر فوق 22 طنجر في الحقيقه ذلك كان كان يعني في الحقيقه من احسن من كان رواق بسيط والقصر كبير ما كانش شيء ديال العكس كان القصر الكبير واحد السيد الاسم ديالو لا اتذكره كان كيعمل مختار مختار مختار مختار أه؟ مختار مختار غير, مخصار غير. أنا وقت عبد القادر فنان تشكيلي وعندهم جمعية ديال البيئة دي ودكشي اللي كان اللي كان يعمل تمثيلية ديال إقليم العراق الحمد لله في المناخ ديال بمعنى أن إحنا حنا بهالتمثيلية بهذا المجال ديال إقليم ما عندناش إذن هذه الفكرة جات قلنا نديروا المنتدى الإقليمي ونشوفوا الجهات اللي يمكن الداخل ومن هنا جاءت هذه يعني البرمجه ديال التخطيط ديال هذه الثلاث ايام الدراسيه اللي بدينا اليوم الاول بالقصر الكبير وفعلا كان حضور رمزي ولكن فاعل حضروا دكاتره وحضروا اساتذه وحضروا ناس فاعلين اجتماعيين وعطوا كان نقاش متميز وخرجنا بواحد المجموعه ديال <تصفيق> التوصيات واليوم كنعيشو اليوم الثاني ديال أيام الدراسية ان شاء الله ما عنديش شي أن شاء الله غادي تكون الحوار يعني النقاش بالنعم